Τα αθλετικά χε μέρος των δεύτερων 1. Το γωνιακόν λάκτισμα 2. Ο βοηθός δια τρία, 3. Επλαγία γράμμε 4. Το τελικόν σύριγμα, Το σύριγμα λεέξεως 5. Ο τελικός αριθμός το τελικό αποτέλεσμα. 6. Εκτό παηδιάσαι μη.